У кіно представлено воїна Андрія Христе Божина, і ми тобі славу всілає оцю і сину і святому духу, нині повсерчатся на віки віки. Зріло життя Андрюші тісно пов'язані з селом Яремовщина, селом Піски та його жителями. У 1997 році Андрюша пішов до першого класу Яремівської початкової школи перших ступенів. З 5 по 9 клас навчався піскі в Пісківській загальноосвітній школі. Після закінчення 9 класу Пісківської ЗОЖ вступив до Роменського коледжу Сумського національного аграрного університету, який у 2007 році закінчив зі знакою, отримавши спеціальність фінансист. Успішно закінчивши коледж, продовжив навчання і за два роки навчання в Сумському національному аграрному університеті, отримав звання магістра за спеціальністю «Бухгалтерський облік». Трудову діяльність розпочав одразу по закінченню університету на Лохпицькому хлібоприймальному підприємстві села Піске, звідки був призваний до Збройних сил України, де проходив строкову службу з 19 жовтня 2011 року по 7 червня 2012 року. По закінченні служби повернувся в свій трудовий колектив, де і працював до моменту його реанізації, після чого продовжив трудову діяльність СТОВ АФ Червонозорське бурякогосподарство на посаді Бульковця з березня по вересень 2015 року. З жовтня 2015 року і до 24 лютого 2022 року працював бухгалтером по обліку зерна товариства з обмеженою відповідальністю українсько-американського спільного підприємства КАІС. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року призваний згідно указу президента по мобілізації, служив у взводі охорони 2-го відділу Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки старшим солдатам. З 11 квітня 2023 року був переведений у військову частину А-1376 58-ї бригади Збройних сил України, яка безпосередньо боронить східні кордони нашої України. Завжди на обличчі Андрюші була щира усмішка, вічливий, розумний, доброзичливий, позитивний, завжди активний в усіх починаннях, як у школі, так на робочому місці, небайдужий до життя громади. При спілкуванні був доброю, світлою людиною, з добрим, відкритим серцем і душею. Користувався необійким авторитетом серед жителів громади, колег по роботі, друзів. Де б не був, куди б не вела його доля, жив, працював чесно, добросовісно, самовіддано. Не по рокам був мудрий. Життєвим кредом, якого було в будь-якій ситуації, триматися правди. І сьогодні, цей весняний, сонячний день, родина, друзі, знайомі, односельці зібралися тут, щоб провести останню дорогу Бовкуна Андрія Володимировича. Ворожа куля не пошкодувала, обірвала таке молоде, сповнене життя, сил, планів та енергії життя. Важко горити в такій ситуації і знайти слова підтримки родині близьким покійного. 11 квітня по 27 квітня. Дуже короткий час його військової практики. Якось трішки дивно робиться, що за такий короткий час необстрійних хлопців, ненавчених, віддають на передову, на нульовку, як говорять. Чесно кажучи, мене це дуже дивно. дивує. Чому так? Я думаю, що таких хлопців, в крайній випадку, мабуть, треба навчати. Місяць, можливо, і два. Але, ну, так не повинно бути, хороший хлопець у вас, шановні батьки. Відповідальна і гарна людина, Подарував дуже мало часу цій землі, але він став Небесному полку, також на захист нашої вітчизни. Великий вклін батькам, за те, що виховав такого чудового сина, захисника нашої батьківщини. 5 травня відбудеться сесія Заводської міської ради. Ми список честних батьків нашої громади, нашого гандруху. Хай земля тобі буде пухнула. Царство Небесне, слава герою йому. Слово має, має вчитель Пісківського ліцею Мельничук Ілля Максимов. Товариші, зараз веселий, привітний, усміхнений, толерантний у будь-яку хвилину готовий прийти на допомогу. Після закінчення школи продовження навчання, здобув професію, мав хорошу роботу. Придбав будинок і думав у ньому господарювати. Мріяв про родину, діток, таких хороших, як він сам. Але ворожа куля не дала здійснити всі його плани і відтінути в життя. 27 квітня, а душі загинуть, захищаючи всіх нас. Дуже важко ховати наших дітей, адже вони наше майбутнє. А вороги забирають їх у нас. Горо непоправне. Але ми сподіваємося, що Андрику буде з вірочкою на небі яка осіювати нашу громаду і Україну. Спочивай з Богом, наш дорогий захиснику. Світла пам'ять про тебе завжди житиме в наших серцях. Не низький він батькам за те, що виховали такого мужнього сина, який любив свою батьківщину. Герої не вмирають. Слава Україні. Героям слава. Слово має колега по роботі Андрюші Іванова, Тамара Григорівна. В нашій роботі, як і в будь-якій іншій, виникало багато складнощів, труднощів. Але Андрій ніколи не пасував перед ними. Він не нарікав ні на що. Він був дуже надійним, дуже відповідальним вирівноваженим. Він завжди підказував, допомагав. Він ділився своїм досвідом і своїми знаннями. Він коли як потрібно міг і підтримати, і порадувати, і розвеселити. Тобто він був колегою з доброю, з доброю душею. Таким ми його бачили кожен день на роботі. Крім того, він був дуже скромною і доброю людиною. І він був сильним і відважним воїном. Таким він і залишиться у нашій пам'яті. Шановні батьки, ви виростили і виховали вашого сина дуже хорошою людиною. Мені дуже гірко, що я говорю вам це за таких обставин. Нехай у вас будуть сили переживати ваше горе. Світла пам'яті Андріїві. Слава Україні! Героям слава! Слово має однокласниця, односельчанка Андрюші Лопуцького Татяна Сергію. доповнить. Андрюшка був гарним другом, гарною людиною. Завжди допомагав, завжди був привітний. Важко втрот. Як такого небо забирає, найкращих. Вічна віч, тобі пам'ять з нашим захистником. Ви захищав Україну і захищав наш спокій з вами. Вимовляти промову на похороні свого друга та однокласника дуже тяжко. Андрій був дуже гарним хлопцем. Ми його будемо завжди пам'ятати, любити. Бо така людина, як він, таких людей більше не мав. Завжди посміхнений, готовий прийти на допомогу, поговорити, розважити, підтримати в будь-яких справах. Коли не зустрінюємося, ми з Андрієм зупинимося. Перекинулися пару слів, спитали, як ти. Трошки посміялися. І одразу ти відчуваєш, що це яка гарна і добра людина, і з великим серцем, і доброю душою.